τα οικεία σκέουε, έν, το ηλεκτρικόν σάρων, δύο, το λειοτικόν, χομολαστικόν σίδερον, το σίδεροτρόν, το χομαλιστρόν, τρία, το σάρων, το κόρεθρόν, το σάροτρόν, Τέσσερα το γειροπλεθες σάρων, η ε, ψεκτρα πέντε το πτούον κόνεως, Εξ, το πλυντεριον, επτά το σμέμα, οκτώ Ο καταψύκτες, εννέα η ε, κλίμαξ. δέκα το ηλεκτρικόν καμίνιον. Ελεκτρικέ θερμάστρα Έντεκα Εράπτο με χάνιέ Το φρύγετρον Τριακαίδεκα Το μάκτρον Το χεϊρόμακτρον Τέσσερακαίδεκα Ο κάδος